Λοιπόν, ο φίλος μας ο Δημήτρης είναι 14 χρονών, είχε σε εμάς πριν 4 -4 περίπου τρει-τέσσερι μήνε περίπου. Είχε μια κρεμάμενη κιλά δράστη, κρεμάμενη κιλά ή περίπου, δουλούσε πρόβλημα στην μετακίνησή του, στι καθημερινέ του λειτουργίε τα Και ταυτόχρονα, οπωσδήποτε, επηρέαζε και τον αμεταπολισμό του και την, α, το όλο τον οργανισμό του. Εγώ του υποσχέθηκα, εξαρχίζω ότι ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε και να το λύσουμε. Εκείνος με εμπιστεύτηκε και μπήκε στη διαδικασία της προετοιμασίας για το χειρουργείο. Με την υποστήριξη του ψυχολόγου, του μας, που για που υπήρχαν στην περιοχή της Όταν διαδικασία να κάνουμε το χειρουργείο στις 7 του τώρα είμαστε στις 10 Φεβρουαρίου όπου ο Δημήτρης απαλλάχθηκε από αυτό το τεράστιο να αντιμετώπιζε, ελευθερώθηκε από αυτό το βάρο, από αυτόν τον τρόπο που το βλέπω να κινείται, να περπατάει, να μετακινείται πίτα, και στα μέσα μαζική συγκυρία, να ανέκτησε τι κάλπε και είχε άλλα προβλήματα. Το μικρή σύγχρονο είναι 180 κιλά, αφαιρέσαμε στο χειρουργείο 45 κιλά, κρεμάμε 6 κιλά, ήταν ένα κατώστομα τη ε, επιστήμη στην επιστήμη μα, δεν είναι από τα χειρουργία τα οποία σημαίνει. Να, ήταν όμως ένα το στο οποίο πίστεψα, ε, θα η δική λύση για το τον Δημήτρη. Επέλεξαν να γίνει η στην προκειμένη περίοδο. του ότι ο Δημήτρης είχε σορεμένο, το τοπικό πάχος στη περιοχή της κοιλιάς. Όπως είπαμε, είχε μια χρεμάμενη κοιλιά της τάξης που 45 και η οποία Και ακόμα και αν είχαν 100 κιλά ο για να πάει στα 80, που θα είναι το βάρος, το είναι σημαντικό βάρο, στην πραγματικότητα, η περιοχή εκείνη ε, θέναν με τα λιγύτρα και με την του δέματο, οπότε το χειρουργείο θα έπρεπε να κάνει με το σελίδα για να μπορέσει να είναι δημιουργικό. Ε, και όσο αυτά τα κύτταρα τα μένουν στην περιοχή η άδεια, ε, ε, ε, κατάλληλα την μήμη τη πρώτη τη κατάσταση και ε, όταν ήταν γεμάτα, οπότε θα πρέπει να την πρώτη ευκαιρία για να μπορέσουν να ξαναγεμίσουν ξανά. Οπότε, αφαιρώντα αυτή την περίση αλήθου, εγώ έδειξα τη δουλειά να Μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα, γιατί ε, του... το, το ο μεταγωνισμό του δεδομένου ότι έφυγε από την ποσότητα του, άλλαξε η ομοιόμορφη του αγαθού, άλλαξε η σχέση μεταξύ ηλική μάζα και η του Οπότε ο μεταγωνισμό άρχισε να λειτουργεί με μεγαλύτερη ταχύτητα. Ταυτόχρονα μπορεί να κινείται καλύτερα, ε, νιώθει ο ίδιο καλύτερα και άρα μια ιστοσπονδία επιλογή. Διπέδια, φί, παίρνει διατροφή, παίρνει υποστήριξη από τον ψυχορόκο μα, από όλου μα εμάς... οι που είμαστε εκπαιδευμένοι για να υποστηρίζουμε ασθενεί οι οποίοι έχουν ανάγκη μα. Αντί να ξεκινήσουμε από το μαστίγιο, α, πρέπει να σταματήσει να τρώει, να τρέχει το δημοσίγιο, μα πώ να τρέχει στο τι να κάνει με η οποία τον κουβαλούσε στην οποιαδήποτε το χειρουργείο του τη δυνατότητα να ξεκινήσει από τα και όχι από τα δύσκολα και τα άσχημα τη εκδοχή τη παλιά αγκία. Προφάσισα να κάνω αυτό το χειρουργείο, διότι είχα κάνει κάποιε προσπάθειε για να χάσω κοιτά. Σε επειδή αυτό το επιπλέον βάρο και ηλιά μου που κρεμόταν με δυσκολίε στι κινήσει και τα πάντα, δεν κατάφερα από το Ο γιατρό μου συνέστησε να κάνω αυτή την κυριοκλαστική, όπου θα με βοήθασε να κινηθώ τον κρέμοντα και έτσι. Θα δημιουργούσα ότι με περαιτέρω βελτίωση τη υγειάς μου πιο εύκολα μπορούσα να κινούμαι, να καταλάβω θερμίδες, να μπορώ να κάνω όλο το πρόγραμμα της δίαιτας μετά ακόμη εύκολότερα. Από ότι με μια για να μου δυσκότερη στις κινήσεις. Ναι, οι άλλες βάλω και να μου το μάχη κάτι τέτοια που ακούσει, ότι δεν ήταν Πάντα καλά αποτελέσματα και πάντα είχαν ε, προβλήματα δηλαδή δεν μπορούσαν να φάνε. Ε, ε, έχω ακούσει τι άφηλα Τώρα με αυτή την επέμβαση προς τον μια χαρά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτό και, και μια ο ο ένα... <σταστήντες τάσιο> και η οποία ήταν μια η οποία και να πει μια περισστημένη εκείνη την περίπτωση, θα είχε, θα είχε και μεγάλο ρίσκοχή για τη ζωή του αξιολογώντας τα, τα προβλήματα που είχε ο Λεμιτής, τα συγκεκριμένα πράγματα που ο Λεμιτής με οδήγησαν στο να κάνω, να βιλήσω αυτή την προσέγγιση και όχι κάποια άλλα. Εντάξει, εγώ γνώστος έμαθα ότι ήρθε αυτή η δυνατότητα και ότι ο γιατρός είχε έσω αποτελέσματα. Επέλεξα να έρθω με το λογιστούν με να το συζητήσουμε. Είδα ότι δημιουργέζει καλά τη δημιουργία του, έχει εδώ που θα το δημιουργήσουν και αποφάσισα να το αποφορίζουν. Ε, Μπορείς ότι για να γίνει μια επέμβαση αυτού του από τις σπάνιες επεμβάσεις που ότι ότι ο χειρονικής πλευρά απόψε όσοι να το το και να και η μάτη. Από εκεί και πέρα, ο υπόλοιπο ασταθή τη περίπτωση των περιστάσεων, αυτό που είχα αγωνία ήταν να δω τι εξετάσει, ο εργαστιακό έλεγχο που θα έπρεπε να κάνει. Οι καρδιολόγοι, ο ασθενειολόγο, ο κρυβονόγο που έπρεπε να προσέγγιση, γιατί η δεύτερη έπρεπε να κάνει πριν κάνει το χειρουργείο. η οποία βελτιώθηκε κατά πολύ μετά την επέμβαση. Μέχρι να συλλέξουμε όλε αυτέ τι πληροφορίε, οι οποίε μου δίνουν. Το πράσινο φως το αυτοπολήσω να κάνω αυτήν την ελευρά, είχα αρκετή αγωνία. Ήξαρα όμως ότι κάτι μπορεί μέσαμε ότι θα πηγαίναμε καλά και όπως πραγματικά, μόλι μπορείς οι Τις δυθμίσαν με το ελληνικό στην περιοχή της κοιλιάς, κάναμε μια όμορφη. Και συνεχίζουμε. στην διαδικασία να γιατί. Εκεί στο χειρουργείο, πριν το χειρουργείο εγκοβήθηκα. Φυγόμουν περισσότερο για τη δική μου κατάσταση και ένας άνθρωπος προφανώς δεν είχα κοινών. Δεν έχει μόνο τα κοινά, έχει και διαφορά προβλήματα. Όπως είπε ο διαθρός προηγουμένως, είχα μια κοινή που προφανώς θα υπήρχε όταν μήθησε. μια η που κρέμεται, τα όλα τα που μπιέζονται και τη ρημική άγμια που είχαν από μικρός. Το γνώριζα αυτό, λίγο με αλλήσεις προσπαθώ το γεωρός, πόσο είναι η δικιά μου κατάσταση. Εφόσο μετασύγε τάση είχαν ότι όλα μπορούν να αντιμετουσθούν, δεν υπήρχε κάποιο σημαντικό πρόβλημα. τον να προχωρήσουμε, δεν είναι μέχρι. Όλα πήγαν, κατά και Δεν είχα κάποια άλλη αγωνία, δηλαδή, αν έχει έτσι ή η κατι ο δημητρης για αποκατασταση της uh, οθαρμοκύλης ένας πολύ δύσκολος αφαρογγίδας και μεγαλύτερα μεγάλες αφαρογγίδες. Ταυτό χρόνο με την εξέλιξη των 45 κιλών της κρεβάμες κιλιάς, χωρίς να χάσει καθόλου αίμα. Είχε ήδη το Κρήτη, δεν χρειάστηκε να το Το Φυβλίο κράτη συντήριξε 4 συντησιότητα που Και γιατί 45 τεράστια σε και ταυτόχρονα έγινε αποκατάσταση και μια φορολογική, αυτή τη τάξη, και παλιά μόνο. Είχα μεγάλη ανακούφιση όταν, όταν είχε τελειώσει το χειρουργείο, όλα είχαν πάει όπω ακριβώ τα είχαν προγραμματίσει. Αυτό ο όγκο, ο τεράστιο όγκο, ε, δεν ήταν πια στο σώμα του, του Δημήτρη, όπω το είχε αποσχεθεί, και ε, μια ένα καινούργιο σώμα. Πολύ διαφορετικό από την πριν τα μπήκα στο χειρουργείο. εξαιρετικό ασθενής, πραγματικά με αξιοθάρμαστος, με αξιοθάρμαστο θάρρος, χαρακτικότητα. Ένας άνθρωπος ο οποίο στηρίχθηκε και από μόνος με το χειρουργείο, με τη θέλησή του να αποχωρήσει να γίνει καλά. Το ίδιο βράδυ σηκώθηκε από το, το, το, το, το κρεβάτη, και την επόμενη μέρα περπάτησε στου διαδρόμου του κλινική. με τη βοήθεια των φυσικών θεραπευτών, την παρουσία των φυσικών θεραπευτών, γιατί δεν χρειάζεται βοήθεια. Και τρει μέρε μετά ήταν στο σπίτι του. Και ξεκίνησε με αυτήν την ενδιαφέρουσα κατάσταση του ιατρικού, προκειμένου να του δοθούν ε, η βοήθεια, η μετεχειακή βοήθεια που χρειάζεται σε αυτέ τι περιπτώσει. Πέρα ε, από άποψη αναγκών, τελείωση του τράγματο, τελείωση του τράγματο, τα γέννηση που κάνουμε και την εκπλήρωση του κοινοποιητικού εθράφου του, έχει και φυσικά την υποστήριξη, την ενεργειακή υποστήριξη που γίνεται καθημερινά, κάθε φορά που έχει τελειώσει, την οποία κάνουμε μεγάλη καλά γιατί πραγματικά ένα από του που. εγώ χαρακτηρίζω πολύ που το γνώρισε και πραγματικά είμαι πολύ περίεργο που έγινε και αυτήν η επιβίβλη, γιατί πραγματικά θα βγάλω και το κοκαρίσου και τη δύναμή το χαμόγελο που πήγε στο χερδονγκίνο, το ιστοσύμβουλο τη εξαρχή και βέβαια στην κάθε στιγμή το πόσο ψήφιμο και σίγουρο σίγουρα ότι αυτό που κάναμε είναι το σωστό και ότι δεν σπατάμε όλο θα, θα πήγαιναν καλά. Μετά το χειρουργείο, εντάξει προφανώ σε κάθε χειρουργείο, ο Τάβερτο ήρθε κάπω, αλλά είχα τι δυνάμει μου, δεν μπορούσα καθόλου. Ξεκονθήκαμε γύρω από την πρώτη μέρα τη από το κρεβάτι, επειδή σοδεδά με έξι δεν υπάρχει κανένα που να περπατήσει αμέσω, περπατήσαμε τώρα στο διάλογο του Σοκομπίλ, οπότε η κυρία Ροσόμα πήρε κατευθύντε, δεν υπήρχε κανένα ούτε φόβο, ούτε τίποτα. Mm. Đτάξει, η δουλειά μου με δυσκολεύει στη δίαιτα, στη δίαιτα, στο μανάζι, αλλά Μόνο και μόνο που είμαι σε καλύτερη κατάσταση, μπορώ και να τα ξέρθω πολύ πιο εύκολα, δηλαδή πηγαίνω ψωλίζω, πηγαίνω μαγειρεύω. Κάνω πράγματα που παλιά ακόμη με δυσκόλημα ε, στο το, το παραμικρό, δηλαδή ήθελα να πάω να ψωλίσω και δεν ε, το σχεδόμουν ακόμη και την ιδέα να, να ξεκινήσω να πάω μέχρι το σφέδμα. Όπως είπαμε, είχα και την υγεία πλέον yeah. κάθε πρωί ξύπναγα και ήθελα κανένα δύο ώρες για να μπόρεσω να συνέχω από το λύπνο που δεν ήταν κανονικός. Ε, και αυτό βελτιώθηκε αρκετά και πλέον συμπνάω, συμπνάω, συμπνάω και μπορώ και καλό τους συμπνάζουν. Δηλαδή ουσιαστικά κερδίζω χρόνο που πριν τον είχα χαμένο ή θα. Μιλωκά. Ένα με δύο ώρες χαμένες κάθε πρωί. Τον βήμουν σε ένα κρεβάτι, τα λάτω τα λάτω. Όχι, τα λιγωγεία σε πέμβα ε από την ημέρα που από την κλινική, θεωρούσαμε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι σαν να ζω κανονικά. Δεν έχω ούτε πόνου, ούτε κάτι που να με δυσκολεύει από την εκχείρηση. Έρχομαι εδώ δεύτερα, δεύτερη Παρασκευή για τι αλλαγέ, για τα ντέιζερ, όλα κανονικά. Οδηγό, ο πόνο που δεν έχω κανένα θέμα. Είναι πιο πιο δεν έχω ζητήματα. Πιο χαρούμενο, ναι, είμαι λίγο χαρούμενο Σκέφτω που να το δει τίποτε, επειδή πολλά ακούστηκαν για αυτή την περίπτωση τη δικιά μου που δημοσιεύτηκε τα social media, ότι ήταν πιο ευτυχή. Γι' αυτό ακριβώ κάναμε και αυτό το βίντεο για να σα δείξω ότι είμαι, ότι εγώ είμαι. Δεν υπάρχει κάτι ψεύτικο. Για αυτή την εποχή εγώ παντύζομαστε όλοι από κρέμιους και έτσι και συνείς στο διαδίκτυο, Και γι' αυτό θέλησα να το να σας δείξω, να ευχαριστώ κατά πρόσωπο και να σας πω εγώ είμαι αυτή η διακλήριση που έχει γίνει πραγματικά και έχει πετύχει. Και μπορεί ο οποιοδήποτε να το, το, το αποφασίσει πριν μέλη με αργά. Να κάνει και αυτό στο ίδιο. Να βελτιώσει το ζωή του. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα υπέροχο μλήμα το οποίο είπε ο Δημήτρης και είναι ένα μλήμα το οποίο το έδωσα και εγώ κατά τη διάρκεια του χειρουργίου σε μια περισσάνα από τα βίντεο που κάναμε σωταλά ε, στο κατά του χειρουργίου ότι δεν χρειάζεται να, να φτάσει κάποιος να έχει εντός ουθυσσυνάσματα πρόβλημα, να τα αντιμετωπίσει πολύ νωριτέρα. Ε, και οπωσδήποτε υπάρχουν τρόποι για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, γιατί τα θέλουμε να γιγαντόρουν και να μας από κάτω. Η Μίκλησης πήρε μια απόφαση δύσκολη, η οποία όμως τον οδήγησε στο να ξεκινήσει μια καινούργια μια ζωή. Όλα ξεκινήσουμε από το βήμα, από την απόφαση. Η απόφαση πολλέ φορέ είναι η πιο δύσκολη από όλε τι φάσεις της φάσης της είναι. είναι η το, το πιο δύσκολο κομμάτι μια, μιας κατάστασης